Egy át vagyok. Érdekérvényesítéssel foglalkozom a, az utóbbi években. Ez nyilván kötődik ahhoz, hogy uh, hoz született egy, uh, egy kisfiam, aki, aki súlyosan halmozottan fogyatékos, a címkézés szerint. Kiderül számomra, hogy az rendszer Magyarországon óriási hiányokkal küzdik, és abba kell hagynom az addigi munkám. Én egy iskolának voltam a vezetője, és uh, szerettem volna elkezdeni dolgozni azért, hogy Magyarországon a, a helyzet javuljon, és a sérő nem nevülő családoknak a, az illetkörülményei javuljanak. 2011-ben indult az Egyesületünk, először egy önsegítőszülelői csoport volt, aztán jött egy eset, aminek a hatására elkezdtünk érdekérvényesítést folytatni, az nagyon sikeres lett, és aztán egy Egyesületet alapítottunk, közösen a lépjünk, hogy lépesenek összehasznunk Egyesületet és ennek engem választottak így a vezetőinek. Dolgozunk azon, hogy, a, hogy akik otthon, otthonukban ápolják a, a gyereküket jó részt, mert most már az idős hozzátartozóikat, azoknak egy megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülése legyen. Ugye ezért is volt az, hogy indítottok az otthonápolási kampányt, ami egy óriási siker lett amire a TASZ is kaptam, ez a, ez a Gyerekek Otthon Gondozási Díjának a bevezetése. Tehát tíz éve Magyarországon nem volt szakpolitikai változás. Itt, ugye, mi elértük azt közösen a partnereinkkel együttműködve, hogy, hogy, hogy, hogy Magyarországon létrejött a Gyerekek Otthon Gondozási Díja, ami egyébként azóta is emelkedik, 2022-re fogja érni a, a minimálbér összegét. Van egy inkluzív iskola kezdeményezésünk, a holnap iskolája most, és nagyon büszke vagyok, most, most vagyunk éppen iskolalapításban. És amikor volt a félévi értékelés, akkor, akkor majdnem, hogy egytől egyik, a, amit erősségüknek tartottak, az az, hogy egy nagyon erős, egymást támogató közösség vagyunk. És ez mind az egyesületünkre, tehát mind a munkatársaimba jellemző. Nagyon megtisztelő volt, hogy én, a, én kaptam a szabad díjat, és nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy ezt a díjának az összegét, ezt mire fordítjuk. Ebből egy országos rendezvényt szerveztünk. Megnéztük azt, hogy a hogy a fogyatékos gyerekeknek milyen a Magyarországon az oktatási helyzet, és ez egy nagyon sikeres rendezvény volt, tehát tényleg nagyon sokan eljöttek és most pont egyébként ezt a rendezvénysorozatot folytatjuk azzal, hogy megnézzük, hogy hol tart az inkluzió, hol tart Magyarországon a be is elfogadás. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tavaly a fogyatékkal élők világnapján mi szervezetünkkel közösen a főváros és 16 másik kerület egy hat pontból álló szendéknyilatkozatot írt alá, melyben gyakorlatilag azért, azért vállaltak felelősséget, hogy az elkövetkezendő öt évben az érintettek érdekeiért fognak dolgozni.